حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر بیٹھا اپنی شایان شان کے مطابق فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو وط خض اللہ ابراہیمہ خلیلا کہ یہ ابراہیم ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا خلیل ہے مجھے اس سے پیار ہے اور اس کو مجھ سے پیار ہے تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی کہ باری تعالیٰ کیوں نہ ہو ابراہیم کے پاس مال و دولت جو بہت زیادہ ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے اگر تم آزمانا چاہتے ہو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے تو ذرا ذا کے آزمائش لے لو آزمالو میرے ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو اپنا دوست کس لیے بنایا اور یہ میرا دوست بنا کیسے تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا اور خوبصورت آواز میں رب تعالیٰ کی حمد کرنے لگا رب تعلیٰ کی صفات بیان کرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ سلاط و سلام بہت مالدار تھے امیر تھے آپ کے پاس اونٹ گائیں بھینسیں بکریاں بھیڑ سب کچھ جو ہے نا بے شمار تعداد سے زیادہ جو گنے نہیں جاتے اس مقدار میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ جو نوکر جا کر تھے ایک کو بھیجا ذرا جا کے دیکھو یہ کون سا بندہ ہے جو میرے رب کا نام اتنا اچھی آواز میں اور اتنا میٹھی آواز میں لے رہا ہے کہ سننے کا دل کرتا ہے کہ بار بار بندہ سنتا رہے تو جو بندے آپ کے ساتھ تھے انہیں ڈھونڈا تو کیا دیکھا کہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہے جو رب رحمان کی صفات اور اس کے نام لے رہا ہے تو اس بندے کو لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کیا بندے اللہ نے تجھے بڑی پیاری آواز دی ہے اور تو میرے رب کا نام میرے دوست کا نام اتنا میٹھی انداز میں لے رہا ہے کہ دل کرتا ہے بندہ بار بار سنتا رہے تو ذرا کچھ دو تین جملے اور سنا تو وہ کہنے لگا صاحب پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا اپنی مرضی سے بول رہا تھا اگر اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی صفات بیان کر اس کے نام سنا اس کی حمد کر اس کی تعریف بیان کر تو اب پیسے لگیں گے اب فری میں نہیں ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ صلاح و السلام نے فرمایا کہ پیسے تو کوئی نہیں ہے میرے پاس میرے پاس یہ جانور ہے جتنے لینے ہیں لے لو تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا اس نے آگے سے کہا کہ یہ جتنا اونٹ ہے یہ سارے کے سارے مجھے دے دے میں رب تعلیٰ کی صفات دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام نے جتنا آپ کے پاس اونٹ تھے سارے کے سارے جانا اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو دے دیے کہ میرے رب کا نام سنا اس کی صفات بیان کر ایک منٹ بولا آدھا منٹ بولا پھر چپ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے پھر چاہت ظاہر کی کچھ اور سنا کہنے لگے کہ اب اور کچھ لگے گا تو حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام نے جتنی بھی گائیں کھڑی ہوئی تھیں ساری کی ساری دے دی کہ میرے رب کا نام سنا اس نے ایک منٹ دو منٹ پڑھا پھر چپ ہو گیا ایسے کرتے کراتے الغرز حضرت ابراہیم علیہ صلاحت و سلام نے اونٹ بھی دے دیے گائیں بھی دے بھینسیں بھی دے دی بکریاں بھی دے بھیڑ ہر چیز الغرز کے اتنا ریوڑ تھا آپ کے پاس کہ سنبھالنے کے لیے کئی کئی سو بندے چاہیے ہوتے تھے اور رب تعالیٰ کی محبت ایسی کہ رب تعالیٰ کا نام سننے کے لیے سب کچھ جو ہے رب کے راستے میں قربان کر دیا اور کچھ بھی نہیں پاس بچا لیکن چاہت محبت دل میں تھی کہ ابھی اور مجھے میرے رب کا نام سنائے ابھی دل نہیں بھرا تو وہ جو انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ تھا اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اب تو آپ کے پاس کچھ رہا نہیں اب آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو اب آپ مجھے کیا دیں گے جس کے عوض جس کے بدلے میں آپ کو رب رحمان کے نام سناؤں یا اس کی صفات بیان کرو یا اس کی حمد کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نیک بندے اتنا جانور تجھے دیے ہیں اتنا سب کچھ تیرے پاس ہے اب ان کو سنبھالنے کے لیے ان کی رات دن کی خیال کرنے کے لیے ان کو کھانا کھلانے کے لیے چارہ ڈالنے کے لیے کسی بندے کی بھی تو ضرورت ہو تو تو ایسا کر کہ ان کی رکھوالی کے لیے ان کو چارہ ڈالنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے تو مجھے رکھ لیں ایک وقت کہ سارے مال کے خود مالک ہیں اور اگلے وقت میں رب کی محبت میں آ کر سب کچھ قربان بھی کیا اور آگے سے فرمانے لگے کہ ان کی رکھوالی کے لیے ان کو چارہ ڈالنے کے لیے ان کو پانی ڈالنے کے لیے پلانے کے لیے آپ مجھے رکھ لیں نوکر رکھ لیں مجھے میں ان کی دیکھ بھال کروں گا اور بدلے میں کچھ نہ دینا مجھے بدلے میں کچھ نہ دینا مجھے کوئی اجرت نہ دینا کچھ پیسے نہ دینا کھانا بھی نہ دینا بس یہ کرنا کہ میں سارا دن ساری رات ان جانوروں کے لیے کام کروں گا ان کو چارہ ڈالوں گا جس وقت کھانا کھلانے کی باری آئے نا تو مجھے کھانا نہ دینا مجھے رب رحمان کی صفات اور اس کی حمد سناتے رہنا بس یہ کام کرتے رہنا تو وہ جو انسانی شکل میں آیا فرشتہ اس نے اپنی شکل بدلی اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا تھا بلکہ یہ آزمائش تھی جو رب تعالیٰ نے آپ سے لی تو آپ اس میں کامیاب ہوئے اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ رب کے خلیل جو بنے گئے کیسے بنے مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے راستے میں بے لوس ہر چیز قربان کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے دوست بنے رہے تو بھائی جان یہ سب کچھ دیا ہوا تو اسی کا ہے ہمارا تو کسی چیز پہ بس نہیں ہے ہمارا تو زور بھی نہیں ہے ہم تو اختیار بھی نہیں رکھتے کسی چیز کا یہ اسی نے سب کچھ دیا ہے اگر اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں ہم خرچ کریں تو اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے